Vi berättar vad som kommer hända om förskolor, pedagogisk omsorg, skolor och fritid stängs på grund av coronaviruset. Alla barn som har gått ut sjätte klass kommer att få vara hemma då. Nästan alla barn som är yngre kommer också få vara hemma, men inte alla. Kommunen kommer att fortsätta ta hand om de barn där tre saker stämmer in. 1. Barnet går på förskola, har pedagogisk omsorg eller går i förskoleklass eller klass 1-6. Och barnets vuxna vårdnadshavare har ett samhällsviktigt arbete. Och det finns ingen annan vuxen i barnets närhet som kan ta hand om barnet. Samhällsviktiga arbeten är arbeten som behövs även i en kris för att samhället ska fungera. Det är arbeten inom de här områdena. Energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar och transporter. Om du arbetar inom en av de här områdena är det ändå inte säkert att just du behövs på jobbet. Din arbetsgivare är den som bedömer om du behövs på jobbet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Har en lista över vad som är viktiga arbetsområden som din arbetsgivare kan läsa. Där finns också mer information om vad som är samhällsviktiga arbeten. Vi kommer inte att stänga skolor, fritids- eller förskolor nu. Men vi ska vara beredda på att det kan hända. Därför vill vi att du pratar med din arbetsgivare så att du får veta om din arbetsgivare har kommit fram till att du behövs på jobbet även om förskolor, pedagogisk omsorg, fritids och skolor stänger. Du behöver inte berätta för kommunen just nu om du kommer behövas på jobbet. Om skolor, fritids, pedagogisk omsorg och skolor måste stänga då kommer vi att vilja veta om du måste jobba. Vi kan vilja att din arbetsgivare skriver ett intyg till oss om att du behövs på ditt jobb för att samhället ska fungera. Undrar du något får du gärna kontakta oss. Du kan ringa på telefonnummer 0225 550 00 eller skicka e-post till BUN snabela Tack för din tid!